Перший день мого марафону малювання, і головна теза сьогоднішнього. О боже, що <сум> і головна теза сьогоднішнього дня слона треба їсти маленькими шматочками. І до великої мети йти маленькими крочками. Тож, якщо ви готові увірватися в малювання, врвайтеся спокійно, як дорослі, виважені люди, потрошечку.